وكم ظلم الناس في الحياة كم ظلم الضعفاء في الحياة كم ظلم الأبرياء في الحياة كم ظلم المساكين في الحياة كم ظلم الفقراء في الحياة لكن الله يرى اغلق الملف في الدنيا لكنه سيفتح امام قيوم السماوات والأراضي. ليس هناك اعدل من حكم الله ليس هناك اعدل من محكمة الاخرة لعل بعضنا ظلم في الحياة ولكن فليعلم هذا أن دعوة المظلوم لا ترد دعوة دعوة المظلوم لا ترد ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب تنام عيناك تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في الفلبين بالعربي النهاردة انا مش هتكلم عن اي شيء تبع الفلبين خالص موضوع الفيديو أول ما شفته كلمة صراحة وجع قلبي يعني كسر خطر قوي يعني كسر كسر كسر حاجات كتيرة قوي قوي أوي فيا. الفيديو يمكن ناس كتير شافته فيديو أمنا السورية اللي انضربت من التركي وأنا والله أقسم بالله ما متبع لا ترند ولا أي شيء. وأقسم بالله وربي وما أعبد ما متبع لا ترند ولا داخل في موضوع ترند. الموضوع يعني خلاني مش قادر اتكلم مش عارف اتكلم والله يعني تعبني لما شفت الضربة تعبتني تخيل الام دي ممكن موضوع سوريا ومشاكل سوريا بقالها مثلا 10 عشر سنين او حداشر سنة فالست دي مش هتكون هاجرت من سوريا لتركيا فاول ما قامت الحرب اللي حصلت في سوريا يعني في يوم وليله لا هتلاقيها قعدت شويه فالست دي خرجت من سوريا تبلغ من العمر ستين عام، 60 سنه، قضت في حياتها ستين سنه من يعني حياه كانت منعمه، كانت فيها عندها عيالها واولادها وزوجها وايام سعاده وايام انبساط وايام كده وايام كده في ايام كده وايام كده وذكريات و و وشوارع واطفال والكلام ده كله، كل الذكريات ديت اخدتها معاها وهي خارجه وطالعه من سوريا ودخلت بيها على تركيا. طبعا انا مش هحط الفلبين في اي كلمه مفيده يعني بقدر الامكان، لكن اللي انا عايز اتكلم فيه ان احنا ثقافتنا كعرب ثقافه محترمه. وعمرنا ما نعمل حركه زي كده خالص نهائيا وحتى الشخص ذات نفسه لما يعني استدلوا عليه لقوا ان هو شخص مجرم عليه سبع جرايم قبل كده وتحريض على العنف وتحريض مش عارف كذا ولأساليب الدعاره يعني ليه ليه ليه مصايب كتير بس حتى الاشخاص اللي زي كده الناس اللي زي الشخص ده اللي موجودين في بلادنا اللي هو بيكون بيشتغل في دعاره وبيشتغل في مخدرات وعنده سبع قضايا تحريض عمره ما يمد ابدا ايده مش مش رجله عمره ما يمد ابدا على واحده ست وخصوصا كبيره في السن يعني احنا اخرنا حتى في مصر يعني اخرنا طب الله يصلح حالك يا حاجه طب وبنمشي وتس... عمر ما في بني ادم بيتعرض ان هو يتعرض لوحدة ست كبيره بالاهانه او باي شيء وده يدلك ويعرفك احنا كثقافتنا كعرب احنا بنحترم ازاي الناس الكبيره ومش عايز احط الفلبين في في جمله جمله مفيده، اجيال متتاليه في الفلبين ما زالت بتحترم الناس الكبيره يعني. حاجات كتير بشوفها هنا في الفلبين، انا كشخصي انا كشخص اربعه يعني 46 سنه و و ولما باجي امشي مثلا مع مع زوجتي، وبخش عند اهل زوجتي، الشباب اللي هم عمرهم 20 و25 و 17 و18 طبعا انت عارف ليه حكاية اللي هو بيبوس بيبوس إيد الشخص فانا اعتبر في سن اباهاتهم الكبيرة يعني يعني اعتبر في سن اباهاتهم و... يعني دخل على الاجداد يعني فاول ما بخش بيحترموا الكلام ده وبيرفع يقوم يمد ايده بليز تاتاي وبياخد تاتاي يعني حتى كمان تاتاي يعني بيحترمك يا عمي او يا فالكلام ده ما بيحصلش خالص نهائيا نهائيا في دولنا العربية ولا بيحصل نادرا لو حصلت حاجة زي كده ولما ما بتحصلش لا مستحيل ما ما تحصلش. الست دي رغم ان الحكومة التركية والمحافظة التركية اعتذر لها رسميا لكن الموضوع فعليا يلفت نظر ناس كتير. ايه هو بقى? سوريا كانت في يوم من الايام من البلاد اللي هي كانت لها شأن كبير وما زالت لها شأن كبير وربنا يا رب يا رب يفك الكرب عنهم كانت لها شأن كبير وكانت دولة غنيه مبسوطه مرتاحه ماديا ما فيش اي مشاكل فيها وادى الحال ان هي يا ريت يعني مش اعمل ده دلوقتي مقاطعه والكلام اللي جت كتيره انا ما لي علاقه ان انا خشي. انا ما بتكلمش في السياسه ولا بتكلم في دول كتير بس ما تترميش قوي على تركيا يعني انت أخرك بالنسبه لهم يعني الترك رغم كده او الاتراك رغم كده ان هم مش ما بيحبوش ان هم يكونوا في مساواة الناس، والكلام ده من زمان قوي قوي قوي قوي قوي، هم بيحبوا ان هم يكونوا اعلى من الناس، وسوريا كانت في يوم من الايام كانت هي الحاكم الامر الناهي في تركيا، يعني هي سوريا سوريا سوريا كانت الحاكم الامر الناهي في تركيا وكانت تركيا ما هي الا تابع لسوريا. كذلك بغداد، كذلك دول كتير، فالمفروض ان انا يعني انا مش عايز اطول في الحلقه بس الموضوع وجعني والله العظيم لما شفت الفيديو وجعني وجعني وجعني ونفسي كان انا انا لو كنت قدامها انا كنت الشخص ده كنت مش عارف انا كنت هعمل فيه ايه وكنت انا هاخدها يعني انا اول ما شفت المشهد اقسم بالله عيني دمعت لكن مش تمثيل ولا عشان فيديو ولا الكلام ده لا لا الموضوع عيني دمعت فعلا لانها حسيتني يا امي حسيت ان هي حاجة انضربت ضربة، الضربة جت في قلبي أنا، مش ده جت في دماغي يعني الناس اللي كان بتصور وبتطلع بفيديوهات فيديوهات أو صور في دماغي في إن هو ماسك دماغه أو عامل عامل كده أو الكلام ده كله، لا أنا أنا الضربة جت في قلبي، جت في قلبي في قلبي يعني، حسيت الموضوع إن هو إن دي أمي أنا، حتى لو واحدة ست كبيرة، أي واحدة ست كبيرة هنا يعني لا لا هي من من ديني ولا هي من دمي ولا هي تقرب لاي شيء و الواحد بيتعامل مع الناس الكبيره دي اصلا الحاجه دي صعبه قوي تتفسر يا جماعه الحاجه دي صعبه قوي ممكن اعمل لها حلقه بمشيئه الله ان شاء الله هعمل فيديوهات خلاصه الكلام ارجع لها ان شاء تاني ان شاء الله فممكن اعمل لكم حلقه على موضوع مراحل ال... مراحل الوصول لكل مستوى من مستويات العمر لو هتوصل ال50 بعد كده توصل بعد كده توصل لل ايه اللي بيدور في في في في دماغ الواحد وبيفضل يفكر فيه في الاواد دي لان قعدت مع ناس كبيره الناس دي لازم ناخد منها خبره سنينهم الناس دي فهمت اكتر مننا وقبل مننا حتى لو كانوا جاهل اقسم بالله حتى لو كانوا ما بيعرفوش يقراوا ولا يكتبوا الناس دي اخذت خلاصه الدنيا واحنا المفروض نكمل وراهم ما نبتديش من الصفر لكن احنا مشكلتنا ان احنا بنبتدي من الصفر وبعد كده بنعي باللي حصل لنا في وقت متاخر خالص، راعوا امهاتكم وراعوا ابهاتكم ومش عايز اقول الناس دي كنوز اقسم بالله كنوز حتى لو كان ايه؟ كنز في بيتك اقسم بالله ابوك او امك او عمك او خالك او اي حد كبير في شارعك او اي حد كبير في بيتك او جيرانك اي حد كبير اكبر منك ب 20 سنه 25 سنه امسك في الناس دي قوي وتعلم منهم قوي وافهم منهم قوي حتى لو كانوا مختلفين عنك حتى لو كان هندي يعني حتى لو كان انت قاعد في في, في السعوديه او في الامارات او في قطر او في اي دوله عربيه وجارك هندي واكبر منك بكتير اشتري منه اشتري منه لانه اخذ حاجات كتير انت ما حتى لو في ثقافه غير ثقافتك اشتري منه الناس دي كنوز اقسم بالله كنوز كنوز كنوز على الارض ماشيه فاتقوا الله فيهم، شاكر لكم جدا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.